Сценарист визначив жанр як чисто французька історія з антрактом. У запорізьких театралів це інтимне розслідування. П'єса «Генерали у спідницях» написана у 1976 році. Але гуманізм Жанна Ануя режисер-постановник вистави Геннадій Фортус не вважає старомодним. У виставі йдеться про становлення матріархату у Франції. Ми не акцентуємо увагу на жіночому питанні як такому, а намагаємося розібратися у сутності влади. Коли влада потрапляє в руки людей, які не розуміють, що з нею робити. Тобто це швидше політична вистава. З комічними елементами. Сучасне суспільство занурюється у матріархат. І жінки приносять до влади свій набір інструментів. Помсто, жорстокість – ось це мене турбує. А влада повинна, перш за все, вирішувати проблеми людей. Особливості характерів своїх героїв – жорстокість, легковажність, егоїзм – актори пояснюють життєвими обставинами та сподіваються на розуміння з боку глядачів. У кожній жінці є і дуже гарні риси, і погані, як, як чоловік її до цього приведе. Ось цей чоловік, він так її привів. Може, він був десь байдужий до неї і не може, а він взагалі байдужий. І останні її слова вона каже, просто він не байдужий до усіх, окрім мене. Стан такий в нього закоханості в жінку, закоханості в, в її красу. І тоді він, може, тоді він може працювати, тоді він може щось вигадувати, тоді він може функціонувати ідеями. Вона є суд, тобто моя героїня, вона є правда, вона є якби закон. Як вона для себе це виправдовує? Чому вона має право судити людей? Вона не судить людей, вона судить чоловіків. І саме цікаве, що ну кожна жінка, е, ну та так чи інакше е, ну, може мати якусь владу. І можливо у моєї героїні були якісь там, е, ну скажімо, це так, якісь комплекси, якісь е, е, яка ситуація дуже складна, чому вона стала от такою можна сказати феміністичною. Це друга постановка п'єси Генерали у спідницях на підмостах театру молоді. Перша відбулася 20 років тому і демонструвалася 10 років поспіль. Відтоді змінилися і суспільство, і глядач каже режисер-постановник Геннадій Фортус. Інші, за його словами, і творчі прийоми театралів. ми діли німночка по-другому. Ми тоді ми робили інакше. Дійство перенесли до божевільні президентша, це головна лікарка, а психи воювали один з одним. А зараз робимо зовсім іншу версію, по-іншому підходимо до проблематики. Я служу в театрі 40 років і бачу, як змінилася публіка, тому ми працюємо адресно і підбираємо нові художні інструменти. За словами Геннадія Фортуса, комічні ситуації, несподівані сюжетні повороти, легкість і зрозумілість діалогів – все це в рамках естетики французького драматурга. Але наприкінці не обов'язкове розкриття всіх таємниць. Адже задум художника досягає мети, коли глядач розмірковує над твором і після перегляду. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.